Com funcionen les preguntes de desenvolupament o resposta oberta al qüestionari? Els qüestionaris es qualifiquen automàticament sempre que no continguin preguntes de resposta oberta. Ara, veuràs un exemple de qualificació d'un qüestionari amb preguntes obertes. Per començar, fem clic sobre el qüestionari que volem avaluar. Per qualificar les respostes de les preguntes obertes i acabar així d'avaluar el qüestionari, cal que t'adreixis a la icona Accions i seleccionis l'opció Qualificació manual. Aquí s'indiquen les preguntes que no tenen qualificació automàtica com és el cas de les preguntes de resposta oberta, el nom de la pregunta i els intents que tens per qualificar. Fent clic sobre els intents que et queden per qualificar, Anirem directament a qualificar totes les preguntes que teníem pendents. En una mateixa plana i gràcies a l'editor HTML podem afegir una retroacció i donar la puntuació que convingui en cada cas. En acabar, no oblidis d'esar. L'alumne ja pot veure la qualificació final dels seus intents al qüestionari.